ورددت شعري بالقصيد كلها شعوب والشجعان واحنا عنا والنور ظهر الشدائد يا بس في على تكبيرت العروس ما تشوف الفكرة على خمسة في مرحلة في في متعب